Carmen Dană îi contrează pe polici sublinierea răspuns dur la adresa protestatarilor, se consubliniere acest lucru. Scandal imens în poliția română. De polițiști, sublinieră, -ti se află în aceste momente, în faca Ministerului de Interne, nemul cu mici de salariile avute. Acești sublinieri, se plâng de neaplicarea legii salarizării. -i fac un apel disperat ce Carmen Dan. Carmen Dan le răspunde dur acestora. Mai mult, ministrului contrează dur pe polici subliniere, T -i subliniere, i le spune ce au fost destule meriri salariale în acest domeniu. Nu tocii bugetarii din România se pot încadra pe gril. Noua lege a adus multe lucruri bune. Să fiind de acord ce în primul an de guvernare s-au făcut multe pentru polici sublinierătii. 10 subliniere sublinierătere 4 în anuarie, apoi alte multe sporuri pentru polici Ei sunt singurii care beneficiaz de sporuri. Se consubliniere tientize ce e important să existe un echilibru. Cum nu s-au îndeplinit meririle salariale. Se consulta și achizicile fecute în poliția română. Au avut loc anul trecut cre subliniere atunat a tunat Carmen Dan.